Як підписується протокол за результатами земельного аукціону? Протокол за результатами аукціону автоматично формується в момент завершення аукціону. Але деякі його поля треба доповнити інформацією. Для цього майданчик-переможця доопрацьовує протокол і погоджує з організатором. Погоджений проект протоколу підписує спочатку переможеця аукціону кваліфікованим електронним підписом протягом трьох робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу. І потім його підписує Організатор аукціону також кваліфікований електронним підписом протягом шести робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу. Протягом цього часу організатор також перевіряє електронні документи переможця, які були завантажені до його пропозиції. Підписаний з двох сторін протокол організатор завантажує через майданчик в систему прозоропродажі, підтверджує тим самим відповідність переможця. Потім настає стадія підписання договору.